Tavit sinua, mõista saa, mõista sa taha, tavast inat, arva ära ka. Tavit sinu ei ole puu, aga lehed on sada saarelehte. Tuhat lehte, kaks kaane lauakest. Ta on nelja nurka valge põld, must tuhat musti poisse peal. Kes pole inimesed, kuid ometi nad juttu vestavad. Ma olen Raamat.